beroende på när ni ser det här. God jul och gott nytt år. Hoppas ni har haft god jul och ett gott nytt år. Jag ser fram emot att träffa er även 2022 och göra stort ord.